ورجعنا لكم بحلقه جديده، حلقه اليوم غير، حلقه اليوم ما لها دخل في السلاسل اللي اقدمها في قناتي، يعني هذه حلقه يعني مثل ما تقول على جنب شوي، وفي نفس الوقت هذا الشيء حاب اني استمر فيه لمده شهر او شهرين، فقط للتجربه، اللي هو محتوى الاخبار، لانه صراحه حسيت انه هذا المحتوى يعني يخليني اني انقل هذا الخبر وفي نفس الوقت انقله وانا مرتاح اكثر من السلاسل الثانيه، لانه هذه السلاسل يعني نوعا ما تعب اكثر في الكتابه والتصوير والمونتاج، لكن هذا المحتوى يعني يعتبر اسهل شيء لانه يخليني انتج المقطع بشكل اسرع بس بجرب هذا المحتوى اللي هو محتوى الاخبار واتمنى انه ينال على اعجابكم وعلى رضاكم عموما خلنا ندخل على الانترو بعد ان نكمل الحلقه قبل اول معاقه كانت عن عوده رونالدو مانشستر يونايتد من جديد الخبر هذا طلع قبل اسبوع من الان انه كريستيانو رجع لمانشستر يونايتد لكن كريستيانو بدايته كانت في سبورتنج لشبونه بعدين راح مانشستر بعدين راح لريال مدريد بعدين راح لي يوفنتوس ورجع الحين لمانشستر يونايتد صراحة بالنسبه لي ما توقعت انه يرجع لمانشستر لكن السؤال المهم هل كريستيانو بيساعد هذا النادي اللي هو مانشستر انه يرجع نادي قوي نادي زي اول ينافس على البطولات ونادي ياخذ تشامبيونز ليج وينافس في نفس الوقت ولا لا هذا السؤال المهم لانه كريستيانو في الوقت الحالي عمره 35. هل بيساعد هذا النادي انه يرجع قوي زي اول ولا لا؟ هذا السؤال اللي هامني صراحة لكن بالنسبة لي انا اتوقع ان كريستيانو يبدع مع مانشستر يونايتد لانه بنيته الجسمانية جيدة واداؤه مرة جيد مع انه عمره كبير الخبر الثاني معنا في حلقة اليوم كان بيع اول قلب صناعي بالكامل من شركة فرنسية، صراحة هذا الخبر بالنسبة لي اشوفه غريب وفي نفس الوقت ما قد سمعت انه قلب صناعي بالكامل ينزرع في شخص مثلا عند مشكلة في نبضات القلب او في القلب نفسه مثلا، أول مرة اسمع بهذا الشيء صراحة، لكن في الأول وفي الأخير احنا في 2021 مع مرور الوقت العلم قاعد يتطور، فأكيد انه سوى هذا الشيء لأنه بيفيد البشرية في نقطة معينة وفي شيء معين مثلا، لكن في حاجة مهمة أكثر اللي هو انه أداء هذا القلب الاصطناعي هل بيكون أداءه جيد او مقارب للقلب الحقيقي، اتمنى انكم فهمتوا قصدي، لانه هذا صناعه بشريه وهذا من ربي، في فرق كبير، لكن ما ادري هل الاداء يكون جيد ولا لا؟ ما ادري صراحه، بس اتمنى انه يكون هذا الشيء او هذه الخطوه تكون جيده وتساعد البشريه اللي عندهم مثلا مشاكل من ناحيه نبضات القلب او في القلب نفسه، لانه هذا الشيء اكيد خير انه يساعد الناس المرضى. الخبر التالت كل خير معنا في حلقة اليوم نتكلم عن للجزء الخامس والاخير، طبعا هذا المسلسل بالنسبه لي من افضل المسلسلات اللي تنعرض فيها الوقت الحالي، لانه هذا مسلسل كله احداث في احداث، ما في سواليف الا نادرا بين فتره وفتره، لكن الاغلب احداث بين مثلا المجرمين او العصابه وبين الشرطه مثلا، كله تصير احداث ما في سواليف الا آه نادرا، فهذا الشيء اللي مخلي المسلسل بالنسبه لي من افضل المسلسلات، لانه انا بالنسبه لي اشوف انه المسلسلات والافلام اللي كله تكون كلام في كلام، صراحه يطفشني، اما اذا كان المسلسل كل احداث ومشكله معينه او شيء يصير او حدث معين هذا يخليني اتحمس وطالع المسلسل عشان كذا هذا مسلسل بالنسبه لي اشوفه من افضل المسلسلات اللي شفتها في حياتي صراحه اكتبوا لنا تحت في الكومنتات هل تشوفون مسلسل برسوار من افضل المسلسلات في الوقت الحالي او لا بكذا يكون خلصنا حلقه وتكلمت عن هذه المواضيع ونقلتها لكم، اتمنى ان هذه الحلقه عجبتكم وانها تعالى في الفتره حالية بيكون محتوى القناه بهذا الشكل انه اتكلم عن اخبار متنوعه لمده شهر او شهرين فقط للتجربه. طبعا المحتويات الباقيه بنزلها بين فتره وفتره لكن انا حاب اني اغير محتوى انه يكون بهذا الشكل انه يكون اخبار، بس اذا حسيت انه في اقبال على هذه الفكره ان شاء الله بستمر على هذا الشيء وانه يكون هذا الشيء اساسي، اما الاشياء الباقيه او المحتوى الباقي اللي كنت تقدمه قبل بيكون بيجي بين فترة وفترة انا عجبني هذا الشيء فعشان كذا حاب اني استمر بهذا المحتوى اتمنى انه يكون عجبكم هذا اكتبوا لنا تحت في الكومنتات واعطونا رأيكم في هذا الموضوع عموما كذا يكون خلصنا حلقة ويلا سلام